اليمن قالي وراس اليماني مستحيل يخضع لحد أو يدني، اليمن قالي وراس اليماني مستحيل يخضع لحد أو يدني، اليمن أرض الأمن والأماني، افهموا يا كل انسي وجني. اليمن يا غرب عكس الثواني، ذي قتلتوا باسم شيعي وسني. يا زميل الدرب شوف المعاني ما هو المطلوب منك ومني. اليمن للكل قاسي وداني، أسأل الله ما يخيب لظني، أسأل الله ما يخيب الظني اسال الله ما يخيب لظني